هل اشتركت بمزاد علني وبعد لحظة تندمت على اشتراكك به؟ هل تريد حذف العرض الذي عرضته في المزاد دون مراسلة التاجر لفعل ذلك؟ لا تقلق، في هذا الفيديو سأريكم كيفية فعل ذلك أنا الآن موجود في الصفحة الرئيسية في موقع إيبي ولقد اشتركت في إحدى المزادات العلنية في الموقع ولرؤية المزادات العلنية التي اشتركت بها سنتوجه لماي ايباي بيدز أند أوفرز أضغط عليها سأنزل إلى تحت وهنا نرى المزادات العلنية التي اشتركت بها كما نرى هذا المزاد اشتركت به قبل قليل وقد أنا الآن فائز في هذا المزاد هنا كما نرى السعر الملون باللون الأخضر هذا يعني أنني حالياً أنا الفائز بهذا المزاد فإذا أنا أريد إلغاء هذا العرض الذي أردته على هذا المزاد علي التوجه للصفحة الرئيسية لموقع إيباي أنا الآن في الصفحة الرئيسية لموقع إيباي نضغط على هيلب أند كونتاكت الموجودة هنا كما نرى هنا سأضغط عليها ونكتب هنا في سطر البحث هذه الجملة How can I cancel a bid؟ كما نرى هذه الجملة تضغطون على search ويوجد هنا رابطين دائما سنستخدم الرابط الأول I want to remove a bid I placed on item أي أنني أريد أن أحذف عرض الذي عرضته في مزاد علني سنضغط عليه وهنا سيبين لنا قائمة المشتريات أو قائمة المزادات العلنية التي أنا مشترك بها نختار المنتج او المزاد العلني الذي نريد ان نحذف العرض الذي عرضنا عليه لنفترض هذا المزاد ساضغط عليه سانزل الى تحت وهنا كما نرى يوجد عده اسباب يجب علي ان اوفر للاي بسبب لماذا اريد ان احذف هذا العرض الذي عرضته في المزاد فساضغط لنفترض على السبب الاول ساضغط على كونتينيو ونضغط على ريستراك بيت اي حذف هذا العرض سأضغط عليه بيت ريستراكتد every بيت you have placed on item هو هذا المنتج has been canceled. هكذا حذفت العرض الذي أردته في المزاد العلني سأرجع الى ماي ايباي بيتس اوفر سأضغط عليها سأنزل الى تحت وكما نرى العرض للمزاد الذي اشتركت به قد حذف إذن هكذا يمكنكم إلغاء عرض في مزاد علني اشتركتم به وتندمتم لعدة أسباب أتمنى أنني أضفت لكم معلومات جديدة واستفدتم من هذا الفيديو وإذا وجهتم أي مشكلة يمكنكم كتابتها تحت الفيديو بالتعليقات وسأساعدكم بأسرع وقت ممكن أيضا لكل من معني في أن أعلن فيديو لموضوع معين يخص البيع أو الشراء في موقع ايبي أو موقع امازون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 سأراكم قريبا وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو